اليوم يا العقل اللي نحساك تحتاج ارجع وخلّلنا نحاولها لابو تشتاش تشتاش هي القعاش في وسط لمشاش لمشاش كلهم حق بالهواء والهواء عداي والجاش الداش عليك